про минуле Хмельниччини. В контексті 15-17 століття Поділля відігравала роль прикордоння. Так? І називали по-різному. Називали Барбаканом Європи. Барбакан – це фортифікаційна будівля. Так? Крім того, називали антимурале христианорум, тобто підмурок християнства. Так? Тобто Тут два світи зустрічались – це світ Сходу і світ Заходу.